Mindenki Akadémiája színpadán, Facebook Boglárk a történész. Köszöntöm Önöket. Középkori gazdaságtörténészként olyan kérdésekre keresem a választ, mit és hol vásároltak a középkori emberek, miképpen adóztak, hogyan utaztak. Ezt a témát azért szeretem, mert sok esetben olyan válaszokat kapok, mely a mai kort tükrözik. A családi kirándulások és az apai minta szinte észrevétlenül terelte a történelem felé Weisz Boglárka történészt, a középkor szakértőjét. Valószínűleg nagy hatással volt rám édesapám, aki nagyon szerette a történeti tárgyú könyveket, folyóiratokat, igazőt a 20. század, és nem a középkor érdekelte. Ráadásul gyermekként rengeteget kirándultunk, valójában bejártuk egész Magyarországot, és rengeteg történelmi emlékkel találkoztam. A történelem szeretetét ő is szeretné gyermekének továbbadni. A közös programokat is gyakran ennek megfelelően alakítják. Azért igyekszünk olyan helyeket választani, ahol van szórakozás, lehet túrázni, de mindenképpen vannak történelmi emlékek, amiket meg lehet nézni amiket a fiamnak meg tudok mutatni. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működik, a Weiss Boglárka vezette, lendület, középkori magyar gazdaságtörténet kutatócsoport. Skorka Renátával egy tételhegyi, középkori templomásatását idézik fel. Nem hiába ástuk a csontokat napokon keresztül, igen, de nem csak a csontok voltak ott az érdekesek, hanem maga az alapra, hiszen egy hatalmas templom volt. Egy, ha egy éppen kérdés. nem a középkorral, akkor helytörténettel foglalkozik Weizsboglárka. Elnöke a Szalk -Szent Mártoni kulturált környezetünkért szívvel egyesületnek. Igazi lokálpatriótaként dolgozik, hogy minél szebb falu legyen az otthona. Fizikai munkától kezdve, tehát igen, ásás, kapálás, virágültetés, faültetés. A Szegedi tudományegyetemen diplomázott a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa. Elnyerte a Kubinyi András, illetve a Kristó Gyula díjat. Kétszer részesült bújai János kutatási ösztöndíjban, a Nemzeti Kiválóság program keretében magyarizoltán ösztöndíjas volt, az Akadémia lendület pályázatának nyertese. Bárki azt gondolhatja, a gazdaságtörténet, nem elég érdekes. Az előadás a pénzverésen, a textileken és a hamisításon keresztül ezt igyekszik cáfolni. A felső verőtövet, mint például ezt, azt vagy kézzel, marukra fogva, ezt akár már fogni, vagy egy ö, fogóval tartotta a pénzverőmester, ráhelyezte rácsapott egyet a kalapáccsal, szépen szétisklapáltan. Igen, úgy néz ki, mint a mostani falvésők. A Magyar Nemzeti Múzeumban Tóth Csaba, numizmatikus, az éremtár szakmúzeológusa mutatja, hogyan vertek pénzt a középkorban. Weiss Boglárka szerint a középkori kutatások eredményeit úgy kell megmutatni, hogy érdekes és érthető legyen. Mióta léteznek fizetőeszközök, azóta hamisítják is azokat. Már a középkorban sem volt ismeretlen a jelenség. Mindig azt hamisítjuk, ami éppen van. Ez nem szükségszerűen csak a pénzt lehet hamisítani, a középskorban sem csak a pénzt hamisították, hanem például hamisították a textil plombákat is, így ezen keresztül magukat a, a textileket, amikkel kereskedtek abban az időszakban ezekből a pénzverőtövekből alig néhány darab maradt fenn. Ezeket megsemmisítették, amikor már újfajta pénzt kezdtek verni, hiszen lehetőséget nyújtott volna arra, hogy valaki pénzt hamisítson. Lehet, hogy ezek is úgy maradtak meg, hogy kilopták a kamarából. Nem is egyértelmű az, hogy a hamisítás megelőzésére semmisítették meg őket, hanem arról van szó, hogy ezeknek nagyon értékes a nyersanyaga. Tehát sokkal egyszerűbb volt újralesiszolni a felületét, és a következő uralkodó újra... is felhasználhatta. Uh -huh. Ebből az első lajos korabeli aranypénzből készült néhány kivételes darab is. Facebook lárkát az érmék története is foglalkoztatja, a helyszín sok mindent elárul. Hogy megtámadják őket, felrúgják ezt az asztalt és az asztalon lévő minden pénz lehullik a földre, és ebből egy kis kalamajka származik. Egyelőre ennyit találtam, de azért nem adom fel, hogy esetleg Persze. még alá tudnám támaszkodni. És ha tudod a pontos helyszínt, találtam. érdemes lenne fémkeresővel megvizsgálni az asztal helyét. <gül> a hamisítás miatt már a középkorban is szigorú biztonsági szabályai voltak a pénzverésnek. Ellenőrző közegeket iktattak be a pénzverés során, akinek az volt a feladata, hogy jelenlétével és pecsétjével őrizze mindazokat az eszközöket, amelyeket a pénzverésnél használtak, és egyszerre több embernek a jelenlétére volt ahhoz szükség, hogy maga a pénzverésnek a folyamata lezajlódjon. A Mindenki Akadémiája színpadán Weissboglárka történész, és témája érmék, hamisítók, textilárug a középkori Magyarországon. A középkori Magyarországon a pénzverés királyi monopóliumnak számított. Az uralkodók a legritkább esetben engedélyezték másoknak a pénzverését. Ezt a gyakorlatot egy 12. századi német krónikás különös magyar szokásként jegyezte fel. Az első pénzkibocsátás, amely Szent István nevéhez köthető, még leginkább presztis célokat szolgált. A gazdaság és a társadalom fellendülése azonban rövidesen megkövetelte a hazai fizetőeszköz nagy mennyiségben történő kibocsátását. A rendszeres pénzverést 2015 utánra tehetjük. A pénzverést bemutató képi ábrázolás közepén a munkás, a pénzverés alapanyagául szolgáló fémet nyújtja. Balra a lapkák körbevágása folyik, jobbra maga a pénzverőmester látható munka közben, mellette a lapkákat adogató segéd. Hátul a pénzverde vezetője mérlegeli a pénzeket, készíti a számadást. A háttérben az olvasztó kemencék füstje látszik. A források tanúsága szerint a magyar verdékben a pénzt üllőn, a 17. századi magyar nyelvű források szóhasználatával élve tőkén folytatták. Minden egyes tőkéhez két szék tartozott, erre párnát helyeztek, az egyiken a verő, a másikon a fogó emberült. A pénzveréshez hosszú nagy és kis kalapácsot, a vágáshoz fogót, a tartáshoz ollót használtak. Ezeken kívül, Két fontos szerszma volt még a pénzverőmesternek, amely nélkül az érme nem készülhetett volna el, még pedig az alsó és a felső verőtő. Az alsó verőtő hegyes tüskében végződött, ennek a segítségével rögzítették az üllőhöz, erre helyezték a veretlen lapkát, majd pedig a henger alakú felső verőtövet. A felső mért erőteljes kalapácsütésekkel a pénzverőmester egyidelőleg sajtolta bele a lapkába az elő és hátlati éremképet. A képen a Salamon királykori dénár felső verőtővel látható. Az oldalán jól kivehetők a fogónyomai, a tetején a kalapácsütések hatására visszahajlások keletkeztek, amit később visszakalapáltak. Ezzel a felső verőtövel készült el végül, a képen látható ezüstpénz. Pénzverő eszközöket és véseteket a 13. században az esztergomi érsek embere őrizte. Az Anzsúkorban azonban a pénzverésért felelős kamaraispánnak már minden vertében két ládával kellett rendelkeznie. Az egyik ládában a tárnokmester embere és az esztergomi érsek embere pecsétje alatt őrizték a pénzverő eszközöket. A másikban e két személy, valamint a kamaraispán pecsétje és kulcsai alatt voltak a pénzveréshez szükséges öntött rudak. Mindkét ládát, magát az ezüst olvasztását és a pénzverés folyamatát e két embernek, azaz az esztergomérsek és a tárnokmester emberének végig kellett néznie. A tárnokmester a 14. század végéig a magyar pénzügyi gazgatás vezetője volt. A XV. században egy újabb tisztség tűnik fel, mégpedig a kémlő vagy a próbátor tisztségé. Az ő egyik legfontosabb feladata az volt, hogy a vereteket őrizze. Vita esetén ezeket a próbavereteket vették elő és hasonlították össze a gyanúsnak ítélt pénzekkel. A pénzverés ellenőrzését szolgálta az érméken lévő verde és mesterjegy is. A rendszer a 15. század elejére állandósult, mégpedig oly formában, hogy az éremkép egyik oldalán a pénzverde, másik oldalán a pénzverésért felelős személy nevének kezdőbetűjét helyezték el. A képen egy 15. század közepi aranyforintot látunk. A bárdot és országalmát tartó Szent László mellett egy K betű figyelhető meg. Ez, a Körmöc bányára, annak is német nevére, Kremniczre utal ez a Verde jegy. A másik oldalon egy P felette kereszt látható, ez Jung Péter Kamaraispán személyi jele. Ugyanakkor el kell mondani, hogy mind a Verde, mind a mesterjegyek lehettek szimbólumok, avagy címerek is. Egy 14. századi aranyforinton Szent László mellett egy szerecsenfej figyelhető meg. Ez pedig Szerecsen Jakabra, esetleg testvérére, Szerecsen Jánosra utal. Egy másik, 15. századi aranyforinton, az N. egy látható, mely nagybánya, Neustadt nevéből származik, a másik oldalon pedig egy Patkó található címerbe foglalva, mely Kovács István Kamara Ispánnak a beszélő címere. Magyarországon a pénzverés királyi felségjog volt, így aztán mindazok, akik a király engedélye nélkül pénzt vertek, a pénzeket körülnyírták, megkicsinjettették, majd pedig forgalomba hozták, pénzhamisítást követtek el. Az árpád ismert pénzhamisítási eseteknél birtok elkobzással találkozunk. Az anszukorban majd egy újabb büntetési forma jelenik meg, pedig a mágia halál. Azonban a büntetett elkövetők el is menekülhettek. Így tettek például a család egyházmegye területén lévő ittebői, bencés szerzetesek is. Ők keresztekből, kelyhekből, szentelt és nem szentelt eszközökből készítettek hamis pénzeket. Második András király haragjától félve azonban szétszélettek és soha többi nem tették be lábukat a kolostor területére. A mágya halál az egy nagyon erőteljes büntetési forma volt. Történt egyszer, hogy Szatmári Miklós és Fricskó Kamaraispánok, Simai Lászlót pénzhamisításon fogták és megégették. Birtokait is elkobozták, ezek pedig a király kezére kerültek. Széchenyi Tamás erdélyi vajda a királytól azt kérte, hogy Simai pénzhamisító két Szatmár megyei birtokát adományozza neki. A király ezt meg is tette, azonban akkor, amikor az erdélyi vajdát be akarták vezetni ezekbe a birtokokba, Simai összvegyei és fiai ezzel tiltakoztak. Simai egyik rokona elmesélte, hogy a kamaraispánok falójában simai lovát akarták megvenni. Ő azonban ezt nem adta. A kamaraispánok rárohantak, egészen a szatmárnémeti kolostorig üldözték, a ajtaját felszakították, simaitonnan onnan megvádolták és megégették. Holott sem hamis pénzeket, sem pénzverő eszközöket nem találtak nála. Az ügy végét nem ismerjük, azt tudjuk, hogy simai fiai beperelték a kamaraispánokat. A kamaraispánok azonban a kénzsőbbiekben is a pénzügyigazgatás jeles Maga a Vajda is a két Catmár megyei birtok tulajdonosa, így vélhetően ők kerültek ki nyertesként a perből. A budai jogkönyv szemrjént a pénzhamisítónak heted magával esküd kellett tennie. Az esküt hajadon főt, felső ruházat nélkül, a feszület érintésével kellett megtenni. Ez az eskü szövege látható a bal oldalon. Az eskütársaknak az volt a feladata, hogy a vádlott által letett esküt megerősítessék. Ezt látható a jobb oldalon. Ha az eskü szövegét a nyolc ember nem rontotta el, a vádlottat felmentették. Abban az esetben azonban, ha bármelyikük is egy szót is tévesztett, a vádlottat elítélték, fejére koszorút helyeztek, a koszorút fágakból fonták, a hamis pénzeket átfúrták, a koszorúra helyezték, és az így megkoszorúzott vádlottat a vesztőhelyre kísérték, ahol a mágján elégették. Hol készítették a hamis pénzeket? Leginkább arra gondolnánk, hogy a lakott területektől távol. Ilyen helyek lehettek a barlangok. A Gömör megyei felfalusi barlangban Mátyás király dénárjainak hamis változatait meg is találták a régészek, ahogy a Verőtőre is ráleltek. Gömör megye a korábbi időszakban is a pénzhamisítók egyik fellegvára volt. 1423-ban egy kiterjedt és jól szervezett bűnbandát ítéltek el. 62 személy közül 50-et pénzhamisítás vádjával. Sok esetben azonban a városban, a város központokban folyt a pénzhamisítás. Így például Visegrádon, egy 15. századi bronzontő műhelyben, ahol kisebb tárgyakat, valamint puskacsöveket készítettek, titkon Sigmund-kori vertek. A legbátrabbak azonban a pénzvertében hamisítottak. Nem lehet véletlen, hogy azokat a kamaraispánokat, akik álkulcsokat készítve, a pecséteket feltörve pénzeket készítettek, mint hamisítókat ítélték el. Az első konkrét adatunk, hogy egy királyi pénzpertében királyi verőtővel hamis pénz készült, a Zsigmond korból származik. Igaz, ebben az esetben a kamaraispán távollétét használták ki a pénzverők. A hamisítás a középkorban más területeken is jellemző volt. Ahogy manapság a kedvelt és divatos márkák ruházati termékeit hamisítják, úgy tették ezt a középkorban, a viselet alapanyagául szolgáló textillel, mégpedig a jó minőségű és kedvelt posztófajtákkal. A posztó végére bárcát helyeztek, amelyet neveznek plombának vagy textil is. A németalföldi és flandriai városokban már a 13. században egy önálló városi hivatalt hoztak létre azért, hogy ellenőrize a posztógyártás folyamatát. A városi hivatal munkáját szabályzatokkal, rendeletekkel, mintakönyvekkel segítették. A posztókészítés minden egyes folyamatát ellenőrizték, a szál sűrűségét, a színt a szélességet is, a hosszúságot is egyaránt. Mindegyiket külön-külön hivatalnok ellenőrizte. Éppen azért, hogy a hamisítást és a korrupciót megakadályozzák. Mint említettem, a textil végére bárcát helyeztek. A bárca kétfajta lehetett, lehetett szegecses bárca és hengeres bárca. A szegecses bárcát úgy kell elképzelni, hogy két kerek vége volt, amelyet egy rövid kötött össze. Az egyik végen egy szegecs, a másik végén ennek megfelelően egy nyílás volt. Ezt a bárcát az elkészült posztó végre ráhajtották, a szegecs átlukasztotta a posztót, kitüremkedett a nyíláson, majd pedig egy fogóval az egészet a szövethez hozzáerősítették a fogón lévő ábrákkal pedig egy domború lenyomatot képeztek a bárca egyik vagy mindkét oldalán. A hengeres bárca esetén azt felfűzték egy matzagra, majd pedig rávarták a textil végére. A textil véget összehajtották, pedig oly módon, ahogy a képen is látszik, hogy maga a plomba a textil vég közepén található, így mindaddig rajta maradt, amíg az utolsó rőföt el nem adták. A középkori Magyarország területén szintén találkozunk plombálási gyakorlattal. Igaz ugyan, hogy nem a 13. században, csak a 15. században, ugyanis elsőként egy 1444. évi rendelkezést ismerünk, ami azt mondta ki, hogy olyan textilt, amelyet nem ellenőriztek és nem plombáltak, nem lehet eladni. Ezt a rendelkezést azért kellett hozni, mert a brassói posztoszövők elkezdtek nem megfelelő szélességű, hosszúságú posztó végeket gyártani, fel kellett valahogy lépni ellenük. Brasson, mint mindenki jól tudja, erdélyben található. Erdélyben a 17. században háromféle posztot készítettek. Egy silány minőségűt, amire plombát nem helyeztek, egy jó minőségűt, amire egy plombát raktak, és egy kiváló minőségűt, amelyre két plombát helyeztek fel. A plombákat pedig fekete ólomból öntötték. Azt sajnos nem tudjuk, hogy ez már a 15. században is így volt, vagy sem, de gyaníthatjuk, hogy valami hasonlóképpen történhetett. Hogyan hamisítottak? Úgy, hogy egy adott textil végre egy jobb minőségű plombát helyeztek el. Azaz, elhitették, hogy maga a textil jobb minőségű, mint az valaha volt. Ugyanakkor úgy is hamisíthattak, hogy egy más városnak a plombáját helyezték rá, mint ahol az valójában készült. A városok természetesen felléptek a hamisítások ellen, hiszen az ő értekeit nem szolgálta, hogy egy rosszabb minőségű textilen az ő plombáik legyenek. Sok esetben a fegyveres erőszaktól sem riadtak vissza, a szövőszékeket egyszerűen megrongálták. Magukat a hamisítókat is különbözőképpen büntették. A legenyébb büntetés az volt, amikor valakit szarándoklatra ítéltek. Ennél már sokkal erőteljesebb büntetés volt az, amikor valakit rövidebb vagy hosszabb ideig száműztek a városból. A legsúlyosabb büntetés azonban a mágia halál volt. Mordové Maxim kutatásaiból tudjuk, hogy ilyen plomba hamisítványok a középkori Magyarország területén is voltak. Ezek mindegyike angol jellegű plomba. Ennek egyik oldalán Anglia koronás címere látható, másik oldalán pedig a tyúdor rózsa. Ha megfigyelik, akkor a bal oldali, az eredeti, igazi angol plomba, még mellette helyezkedik el a hamisítvány. A hamisítványt a körirat helyesírási hibái, illetve magának a címerképnek az elnagyolt volta tökéletesen elárulja. Ezekre a plomba hamisítványokra a régészek a délkelet alföldön valamint a végvárakban bukkantak. A végvárak és a posztó kapcsolata nem lehet véletlen, talán nem is meglepő, ha arra gondolunk, hogy a végvári katonák soltyát sok esetben pénzben és posztóban fizették ki. Maguk a természetesen ezt a posztót sokszor nem saját ruházatukra költötték, hanem eladták egy helyi, vagy pedig egy környékbeli vásáron. Hol készülhettek azonban a plombahamisítványok? A régészek szerint a válaszra szintén a magyar királyság területén bukkanhatunk rá. A Maros-kőrös közén, a 16. század második felében egy textilgyártó központ fellendülése volt megfigyelhető épp abban az időszakban, amikor ezek a hamisítványok is készültek. Szinte bizonyosak lehetünk abban, hogy ezeket a hamisítványokat az itt készült posztokra helyezték fel, elsősorban azért, hogy a végvári katonákat ezekkel fizessék ki. A középkori Magyarország területére Európa különböző régióiból érkeztek az olcsóbb, drágább, kevésbé jó és kiváló minőségű textilek. Ezekre egyrészt az írott forrásokból rendelkezünk adatokkal. Így például 1264-ben negyedik Béla fia István egyik hitelezője németalföldi és itáliai textilekről értekezett, amelyek hazánkba érkeztek. Az írott forrásokból nyert információkat tökéletesen egészítik ki a régészeti leletek. Ezeket a textileket, amelyet a külföldi kereskedők behoztak az országba, heti és éves vásárokon árusították ezt követően. Az uralkodók arra törekedtek, hogy a hazai kereskedőket részesítsék előnybe a külföldi kereskedőkkel szemben, ezért olyan intézkedést hoztak, hogy a külföldi kereskedők csak és kizárólag nagy tételben árusíthattak. Így a hazai kereskedők voltak azok, akik a posztú végeket felvághatták, és nagyobb haszonra tehettek szert. A városok pedig azt elő a kereskedőnek, hogy az adott város által hitelesített és elfogadott mértéket használják. Ezt a mértéket a város egy olyan pontjára helyezték ki, ahol mindenki megszemlélhette. Így például, ha ma elrágtogatunk Pozsonyba, akkor a régi pozsonyi városháza falán mindenki megszemlélheti a pozsonyi városi ölt, a városház városháza falán pedig a Regensburgi városi ölt és a mellettél lévő Régensburgi. Rőföt. A posztó sok esetben fizetőeszközként szolgált. Már említettem példaként a végvári katonákat, de másokat is kifizethettek ebben, így például a meggyesi plénbános évente egy csikót és tíz rövf csepposztót kapott díjazásképpen. Annyira fizetőeszköznek tekintették a posztót, hogy más áruért cserébe is elfogadták, így például a XV. század elején kilenc ökörért három vég kölni posztóval fizettek, míg egy ma Sárospatak területén lévő házat a pincével együtt egy vég genti adták el. A posztó és a pénz kapcsolata olyannyira volt, hogy ma is él nyelvünkben a se pénz, se posztó szólás. Így sohajthattak fel a végevári katonák, amikor semmilyen formában nem kapták meg fizetségüket. Köszönöm a figyelmet. mindenki akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.